У нас на озброєнні стоїть американський автоматичний гранатомет Mark 19, МК-19. Ми його називаємо Марко 19. Ось він. В озброєнні української армії і російської армії є так само його аналог, совєтський аналог, який називається автоматичний гранатомет станковий 17, АГС-17. Ось він справа. Я хотів би розказати, якби чим відрізняються переваги і мінуси цих двох водів зброї. АГС-17, його перевагою є те, що є базова, базова система наведення, базовий приціл, який дозволяє, якщо правильно володіти, до речі, ми хлопці вчили користуватися гс 17 хоча в житті до цього часу ніколи ним не користувалися, АГЕС-17 дозволяє по цій системі наведення, якщо правильно виставити бульбашки, достатньо чітко стріляти. Максимальна дальність стрільби агс 17 1720 метрів, 1700 метрів.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 Він важчий. Його єдиним мінусом, який він має, це вага. На жаль, коли підписали бойовий розпорядок нам, штатний розклад, то написали, що у нас має бути стільки самообслуги, як в ГЕСІ-17. Насправді, якщо він стоятиме на броні, то достатньо дві людини плюс водій, три людини розрахунку. Якщо нести його в поле, то тільки гранатомет може нести дві людини, станина, люлька боєкомплект. Мінімум 4 людини мусять обслуговувати цей гранатомет. Без цього воно не працює. Його перевага – дальні стрільби 1700-1200. Це наш прямий конкурент на полі бою. Стріляє на 300 метрів далі. далі. Його перевагою є точні стрільби. На жаль, наші американські партнери не поставили нам прицілів і не розказали на початку війни, що цей гранатомет стріляє навісною стрільбою. Оскільки ми тут рідко бачимо противника, який наступає по полю з руками в кишенях, а він десь намагається використати рельєф, то ми самі освоїли стрільбу навісну, знайшли таблицю навісної стрільби. В нас є чоловік, який живе в Англії довго, переглянули всі ютуб-ролики і стріляємо навісною стрільбою до 2 кілометрів. Для того, щоб ця зброя була цільнішою, ми, чи завдяки нашим волонтерам, Українцям з Америки поставили такі прицільні планки і поставили ось такі приціли. Відповідно, зараз по устаткуванню це ще не Мерседес, тому що в 2011 році американська армія для своїх рантометів МК-19 замовила спеціальні прицільні тепловізійні планки. Прицільні планки і тепловізори. Тобто він дозволяє вночі чітко бачити і стріляти, як.. Ну, фактично, як снайперська зброя. Ми тут, в нас є відео, коли ми звідси стріляємо по позиції противника, і граната з цього гранатомета залітає прямо в амбразуру ворожого кулеметного гнізда. Очевидно, що там ніхто живий не лишився. Перевага. Ще одна перевага. Потужність набоїв. Зараз ви бачите американські набої тут, в коробі. Перевага є і сама швидкість заряджання. Для того, щоб робити ГЕС, вони наперед, о, там улітка стоїть хлопці принесли, треба наперед набити...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 Є набої осколочно-фугасні, є набої кумулятивні. Це кумулятивний подвійної дії, тобто він кумулятивний і осколочно-фугасний. Маємо ще німецькі набої, набої йдуть, йдуть осковично фугасні і кумулятивні подвійного типу, вони всі трасуючі. Тобто з цієї зброї з відкритої позиції стріляти смерть з цих набоїв, тому що тебе видно, ти себе змальовуєш. Але коли йдеш, але коли атакуєш і потрібно вказати ціле вказання цілі, коли чітко потрібно нашій піхоті, нашій арті показувати, де знаходиться ворожа ціль, ну, то це ідеальна зброя. Тому цю зброю ми намагаємося використовувати в позиціях, щоб не засвітити позицію, виїхати і стріляти. Ну, відповідно, ключова відмінність це, це якби.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 і, звичайно, в американці це все працює на броні, ми працюємо з Бандерамобілів. Ми ну, сподіваємося, що рано чи пізно нам повністю комплектують».